Everybody can fly. Tapi ini bukan air ya, ini paragliding. So kecap lagi, akan terbang lah. channel gajai Di ufly teriak ba you ufly sini dia punya view dia memang terbang tidak apa tidak dapat sebab kita terbang mengikut keadaan angin jadi kalau macam ni kita bila kita take off kita kena lari squat yang kita boleh lah boleh penting jangan duduk ay ay oi terbang dulu hu ay excited nervous pasti yeah. want to do this let's yeah. go everyone can let's fly let's go guys Yay. everyone can fly Tangan tidak cuba kalau datang ranau masih boleh! enjoy ada ya, orang a few moments later kami sekarang uh, on the way pi ambil dorang lah tak dorang landing mana macam dorang landing di delek ni ini driver Vitamia yeah. Driver dicete okay, okay, okay. jalan terus Oh di sinilah tempat orang landing dari sana guys Moto des. Jiranao Mitsu motes dari Yoku Fly. Yoku paragliding, Yoku fly paragliding. Itu rambut Surya oh. Korea. Korea. <laughs>